BELAJAR MENULIS HURUF KECIL U Cara tulis huruf U Langkah 1 Lukis gelas dulu Langkah 2 Buat tiang lampu Lukis gelas dulu Buat tiang lampu U Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik-adik kenal huruf U Huruf macam gelas kita lukis dulu Adik jangan lupa buat tiang lampu Itulah dia huruf kecil U